Lamenta, no sé donar-ho tot i anar a poc a poc al mateix temps. No em vull acostumar a deixar de sentir l'amor. L'amor que ens fem, no vull només conèixer més el cos, no vull domesticar les emocions. geografia del teu cos i naveguem el mar de les olors. no vull aprendre a viure mitges no estic segur que sigui un joc no estic segur que això no porti enlloc Fet amic, poeta de la casa de fer excursions i m'antejar no puc fer-te l'amor